مرحبا والراس مرفوع تجليله يعني شمل الفرح ساسبهتها يعني شمل الفرح ساسك يطلعه يعني يا ذرب يعني الشعر يا بياد تجليله يا ذرب القافيا يا من ينطوها يا ذرب القافيا من ينطوها يا متى الروح بدى وصاير غير زي يا وفا طبعا نشامه وطبا شفت الفرق القرق بسيط يشرفها لا تباولا لا تباولا فرحة الفوان بقلوب مشوقها عزوة الفرق لشامات تروعها شامخة والبس سورين محوطها شامخة والبس تزورن بقلوب أنا وحسيني لا تشتكي لعد أنسى جديدة جديد, جديد, في جديد الزفات والشيلات